Я це розумів, я думав, що Паш. Перш... Приготуйся, пішло. А, я це заважала. Мудрий пан, Ви сміє квапню, Та я Ради цьому водню Не піну Чи підморгну гріху Та я Ходи цьому вогню. Як рідна моря світ кінчає шлях, Так блаженних доля має відбутися. Дивноподібним, да я не дам ради цьому вогню, я крика моря, світ скінчає шлях. them up yeah. on